בשיעור הזה נעשה כמה דוגמאות של משוואות ריבועיות שבצורה מיוחדת מאוד זאת תהיה הכנה לקרת השיעור הבא, שנעשה בו השלמה לצורה הריבועית. נראה לכם למה אנחנו מתכוונים. נניח כי יש לנו 4x ועוד אחד בריבוע. פחות 8 שווה ל-0. בהתבסס על מה שעשינו עד כה, אתם אולי מתפתעים להכפיל את זה ואז להפחית שיש לכם כאן, ואז לנסות למצוא את הגורמים. ואז אתם תקבלו כאן x פחות משהו כפול x פחות משהו אחר, וזה שווה ל-0. אתם אומרים כי אחד מאלה חייב להיות שווה 0, אז x יכול להיות זה או זה. אנחנו לא נעשה את הזאת, בגלל שאתם אולי תראו כאן משהו מיוחד. אנחנו יכולים לפתור את זה גם מבלי למצוא גורמים. איך אנחנו נעשה זה? מה יקרים? אנחנו 8, לשני האגפים של המשוואה ואז האגף השמאלי של המשוואה יהיה 4x ועוד 1 בריבוע ואז השמונה האלה יתבטלו האגף הימני יהיה פשוט 8 חיובי. מה אנחנו יכולים לעשות לשני אגפי המשוואה? האמת שזאת פשוט משוואה מאוד ברורה ופשוטה לפתרון זה לא איזה סוג של מציאת הגורמים אנחנו יכולים להוציא את השורש הריבועי של שני אגפי המשוואה אנחנו יכולים להוציא את השורש הריבועי. נחשב, 4x ועוד 1, אנחנו רק מוציאים את השורש הריבועי משני האגפים. תוציאו את השורש הריבועי משני האגפים, ואז ברור, כן תרצו לקחת את השורש הריבועי החיובי והשלילי. בגיעה 4x ועוד 1 יכולים להיות השורש הריבועי החיובי של 8, או שזה יכול להיות השורש הריבועי השלילי של 8. לכן 4x ועוד 1 שווה לשורש הריבועי של 8, חיובי או שלילי? במקום 8 נכתוב את 4 4 כפול 2, כולנו יודעים מה זה 8, וברור כי השורש הריבועי של 4X ועוד 1 בריבוע זה 4X ועוד 1. קיבלנו כי 4X ועוד 1 שווה לן, נוציא את 4 כגורם משותף, או את השורש הריבועי של 4 ששווה ל-2, זה שווה לפלוס או מינוס כפול 2 כפול השורש הריבועי של 2, ברור? שורש הריבועי של 4 כפול שורש ריבועי של 2, זה אותו דבר כמו שורש ריבועי של 4 כפול שורש הריבועי של 2, ועוד, או פחות השורש הרבועי של 4 זה השתיים הזה שכאן. זו יכולה לראות כמו משוואה מאוד מוזרה אם הפלוס מינוס 2 הזה כפול השורש של 2, אבל האמת שהיא לא. אלה למעשה שני מספרים ואנחנו למעשה נפתור בו זמנית שתי משוואות. שורש רבועי של 2 או 4x ועוד 1 שווה למינוס 2 כפול... השורש הרבועי של 2, המשוואה האחת הזאת שווה לחלוטין לזאת שכאן בגלל שיש לנו פלוס או מינוס, זאת המשוואה שלנו. ננסה לפתור את כל זה בזמנית. אם נפחית אחד משני אגפים של המשוואה, מה נקבל? באגף השמאלי נשארנו רק עם 4x, ובאגף הימני יש לנו, ונוכל באמת לחשב את זה, הכוונה היא לעשות את זה עם החשבון, אבל נשאיר את זה מינוס 1 פלוס או מינוס השורש ארבעו י של שתיים כפול השורש ארבעו י של שתיים ארבע איקס שווה ל זה. אם אסינו זה כן, כי שתי משברות נפרדות, אטורה איזון, אנחנו נפחית אחד משני האגפים של המשבר הזה. נקבל ארבע איקס שווה ל מינוס י של שתיים. המשבר הזה נפחית כאן, אחד משני האגפים. כן, ארבע כן, לשתי ה... המשוואות האלה ועכשיו בשלב האחרון אנחנו צריכים רק לחלק את שני אגפים ב4 נחלק את שני אגפים ב4 ונקבל כי x שווה למינוס 1 ועוד או פחות 2 כפול השורש הריבועי של 2 חלקי 4 המשוואה הזאת זהה לחלוטין לחלוקה ב4 של זה ותקבלו כי x שווה למינוס 1 ועוד 2 כפול השורש הרבועי של 2 חלקי 4. זה פתרון 1. והפתרון השני הוא x שווה למינוס 1 פחות 2 שורש של 2, הכל חלקי 4. המשוואה הזאת ושתי המשוואות האלה זהות. ואם תרצו אנחנו ממליצים לכם, תחליפו אחד מאלה חזרה פנימה, רק כדי שתרגישו בטוחים שמשהו מוזר כמו אחד מהביטויים האלו, יכול להיות פתרון למשוואה נחמדה ומסודרת כמו זו נציב זה חזרה פנימה 4 כפול x או 4 כפול מינוס 1 ועוד 2 שורש 2 חלקי 4 ועוד 1 בריבוע פחות 8 שווה ל-0 ה-4 האלה מתבטלים תישארו עם מינוס 1 ועוד 2 שורש 2 ועוד 1 בריבוע פחות שווה ל-0 המינוס 1 והפלוס 1 מתבטלים. תישארו עם 2, שורש 2 בריבוע, פחות 8 שווה ל-0. מה אתם תקבלו כאן? תעלו את זה בריבוע, תקבלו 4 כפול 2, פחות 8 שווה 0, וזה נכון. 8 פחות 8 שווה ל-0. אם תנסו זה תקבלו בדיוק אותה תשובה. נפתור כעת עוד אחת. זכרו, אלה ביטויים בצורה מיוחדת כאשר יש לנו בינום בריבוע בתוך הביטוי שלנו. אנחנו נראה כי, כי כל הנוסחות הריבועיות נובעות למעשה מתוך ההמשך של זה. בגלל שאתם להפוך כל משוואה ריבועית, כל משוואה ריבועית למשוואה ריבועית מושלמת. משהו כמו זה. נראה את זה בעוד שני שיעורים. כעת נעשה חימום זריז רק כדי לראות את סוג הדברים האלה. נניח כי יש לנו x בריבוע פחות עשרה x ועוד עשרים וחמיש. שווה ל-9 פעם נוספת אתם תתפתו וזה לא פיתוירה להפחית 9 משני האגפים כדי לקבל 0 באגף הימיני אבל לפני שאתם עושים את זה דלגו על זה ממש מהר ובידקו אולי זו צורה ריבועית מושלמת של בינום אתם תראו איזה שני מספרים כאשר מחפילים אותם מקבלים 25 חיובי וכאשר מחברים אותם מקבלים 10 שלילי. אנחנו מקווים כי 5 שלילי קפץ לכם לעין. הביטוי הזה שכאן שווה ל-x 5 כפול x פחות 5. האגף השמאלי יכול להכתב כ-x פחות 5 בריבוע. והגף הימיני נותר עדיין תאישה. תא אנחנו רוצים ממש להדגיש, אנחנו לא רוצים כי תערסו את כל התרגול שלכם עד כה במציאת גורמים. אנחנו יכולים לעשות את זה רק כאשר זה ריבוע מושלם. אם היה לכם x-3 כפול x ועוד 4 וזה אמור היה להיות שווה ל-9, זאת הייתה דרך ללא מוצא. לא הייתם יכולים למעשה לעשות כאן שום דבר מועיל. רק בגלל שזה ריבוע מושלם, אנחנו יכולים להגיד כי, כי x-5 בריבוע שווה ל-9, אנחנו יכולים להציא שורש הריבועים משני אגפים. אתם יכולים להגיד ש-x-5 שווה ל-3 חיובי או שלילי. נוסיף 5 לשני האגפים של המשוואה, תקבלו כי x שווה ל-5 ועוד או פחות 3, או כי x שווה ל-מה זה 5 ועוד 3? כלומר, x יכול להיות 8, או ש-x יכול להיות שווה ל-5 פחות 3, או ש-x בעצם שווה ל-2. אנחנו יכולים לפתור המשוואה הזאת, את המשוואה הריבועית, גם בדרך המסורתית, הדרך בה, פטטם לפתור. מה יקרה אם נפחי תשע משני של המשוואה הזאת? תקבלו x בריבוע פחות עשרה x. ומה זה 25 פחות תשע? 25 פחות תשע זה 16 וזה יהיה שווה ל-0. זאת תהיה בעיית מציאת הגורמים הקלאסית. מהסוג שראינו בשיעורים האחרונים. מה אם שני המספרים שכאשר תכפילו אותם תקבלו 16 חיובי וכאשר תחברו אותם אז תקבלו 10 שלילי. ייתכן כי 8 שלילי ו-2 שלילי. צצו לכם בראש. קיבלנו x-8 x-2 שווה ל-0. כלומר x יכול להיות שווה ל-8 או ש-x יכול להיות שווה ל-2. זה הדבר הכיפי באלגבריה. אתם יכולים לעשות דברים בשתי דרכים שונות לחלוטין, את חוקיות, אתם לא תקבלו ברמה מסוימת אם אתם מכירים את זה, זאת הדרך הקלה בגלל שאתם לא צריכים לעשות שם שום ניחוש בראש. במשמעות של מים שני המספרים שאם נחפיל אותם נקבל 16, אם נחבר אותם נקבל 16 שלילי. כאן פשוט אמרתם זה X פחות 5, או בעצם כאן לנחש. 5 כפול 5 זה 5, ו-10 שלילי זה 5 שלילי ועוד 5 שלילי. אנחנו לוקחים חזרה את מה שאמרנו בכל דרך, עליכם לעשות משחק ניחוש קטן בראש. נפתור כעת עוד אחת. נעשה עוד אחת מאלה רק כדי שבאמת נ נניח כי יש לנו x בריבוע ועוד 18x ועוד 81. שווה ל-1. פעם נוספת, אנחנו יכולים לעשות את זה בשני דרכים. אנחנו יכולים לחסר אחד בשני אגפים, או אנחנו יכולים לראות כי זה x 9 כפול x ועוד 9. זה שכאן 9 כפול 9 זה 81, 9 ועוד 9 זה 18. אנחנו יכולים לכתוב את המשוואה שלנו x 9 בריבוע שווה ל-1. להוציא את השורש הריבועי משני אגפים, תקבלו x ועוד 9 שווה לשורש הריבועי של 1 חיובי או שלילי, וזה פשוט 1. אז x שווה לנפחי 9 משני אגפים, מינוס 9, פחות או ועוד 1. זה אומר כי x יכול להיות שווה מינוס 9 שווה 1. זה מינוס 8, או x יכול להיות שווה, מינוס 9 פחות 1. שזה שווה למינוס 10. פעם נוספת, אתם יכולים לעשות כאן את הדרך המסורתית. אתם יכולים להפחית אחד משני אגפים, ואז אתם תקבלו x בריבוע ועוד 18, x ועוד 80 שווה ל-0. ואז תגידו לעצמכם כי 8 כפול 10 זה 80, ו-8 ועוד 10 זה 18, וקיבלתם x 8 כפול x 10 שווה ל-0. קיבלתם כי x יכול להיות שווה ל-8 שלילי, או ש-x יכול להיות שווה ל-10 שלילי. זאת הייתה הכנה טובה. נראה לנו כי, ישינו, כי עכשיו אתם מוכנים לעסוק בהשלמה לצורה הריבועית.